El que més m'ha agradat d'aquesta experiència és experimentar en formats tan grans, aprendre noves perspectives i sobretot la meva per preferida ha sigut utilitzar l'endamio per arribar a pintar als llocs més alts. cada día era el hecho de llegar y hacer una cosa totalmente distinta al, ant al día anterior, crear un mural desde cero, los vínculos que se crearon, las amistades que al final nos hemos llevado y las risas, también el hecho de que la banda sonora fue jarabe de palo, 50 palos sobre todo. Supongo que lo bonito del mural no sólo fue crearlo sino el ambiente que se respiraba. Creo que el mural fue algo que me ha ayudado mucho para para saber quién soy y saber lo que me gusta hacer. Y una anécdota en relación con el mural es que yo precisamente en aquel momento me había mudado a 5 minutos del mural y me hizo ilusión como hacer un mural para el barrio Unvisc i, i de fet el veig cada dia quan agafa al metro i això m'ha feu ilusió M'agradaria recalcar el fet de que la gent que passava perllà, allà, que no coneixíem de res, ens parava i ens deia que, que li estava agradant moltíssim tot el que estàvem fent i que estava quedant molt, molt maco i això ens ajudava bastant a, a seguir treballant aquesta bones sensacions jo crec que per tots eh, venia donada també pel fet de, de que estan fent un projecte no? eh, doncs, eh, realment important i que hi havia un valor en tot aquest projecte i, i és eh, saber-ho no? eh, i sobretot en el moment en el què s'estava fent eh, la, que, la que de manera totalment involuntària doncs, eh, l'actitud doncs, era superpositiva, precisament per això, no? per saber, eh, pel simple fet de, de saber no? que s'està contribuint eh, en alguna realment especial.